Do hnědé nádoby na bioodpad patří zbytky zeleniny, zbytky ovoce, tráva, listí, kuchyňský odpad ale pouze z rostlin, zbytky pečiva a bylovin. Co do této popelnice nepatří jsou kosti, odřezky masa, kůže, stolní oleje, tuky, rostliny napadené chorobami nebo otraviny balené, to znamená, nesmí tam přijít do toho plasty, sklo, kovy, Kameny, nepatří do toho papír, nepatří do toho kompozit. A důležitá věc, nepatří do toho trus z masožravých zvířat. To znamená kočkolit, psí experimenty, do těchto návod nesmí přijít. Ideální stav, odpad z zeleně, čistý, můžeme s ním Nádoba, nepřetížená. Vlastní nádoba může mít hmotnost až 60-70 kg druhou nádoby. Nádobu, kterou nesvezem, tak buď to nevhodný odpad, nádoba přitížená, máme váhu na vozidle, můžeme si ji zvážit, děláme to opravdu v tom případě, že ta nádoba nejde utáhnout nebo nejde zvednout.